Eu sunt Every și bine vă am pregăsit la un nou videoclip! În videoclipul de astăzi am să vă arăt cum să faceți o casă în capul lui Waghi, sau dacă nu vreți să aveți casă în capul lui decât să aveți capul lui în Minecraft v-aș sugera să urmăriți tot acest videoclip Oricum, eu nu am putut să folosesc camera sau să vorbesc când am făcut videoclipul Am scris l-a editat și v-am explicat ce se întâmplă Sper să vă placă acest videoclip, l-am filmat ieri după ce am de evaluarea la matematică, astăzi este vineri când filmezi această parte și când te editezi acest videoclip. Și da, sper să vă placă. Deci, haideți să trecem la videoclip! No. Dacă ați ajuns până la această parte de acest videoclip, v-aș sugera să dați like la acest videoclip dacă vă place, să vă abonați la canal, să ne în urmă cât mai mult și să activați clopoțelul ca să prindeți notificare fiecare dată că postez un nou videoclip. În considerare că extrem de mulți dintre voi nu sunteți abonați la acest canal între cei care mi-au urmărit videoclipurile și cei care nu. Chiar am să face foarte fericită dacă v-ați Și iar dacă ați ajuns până la această parte, cuvântul bare emoji pe care să-l scrieți în comentarii este nor. Nu știu dacă a spus neapărat că trebuie să fie obligatoriu de un emoji animal, ceva, dar nu contează orice să fie și da. Vă las cu restul videoclipului. All oh. right. No.